મારું ત્રણ માં અભ્યાસ કરું છું જેમાં ઇન્કલુઝિવ એજ્યુકેશન એટલે કે સમાવેશી શિક્ષણ પેપરની અંદર હું डॉक्टर एम वी वेकर मार्गदर्शन हेठ युनिटीलिटी एज ए सोश्रक्ट क्ला, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एटे विकलांगता शिक्षण समाज की भूमिका विकलांगता वर्गीकरण सौ प्रथम अपने प्रस्तावना जनव शरीर ઘણી બધી પ્રણાલીઓનું બનેલું હોય છે તેઓમાંથી કોઈ એકમાં નુકસાન થવાથી તે શિક્ષણ મેળવવામાં અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે કોઈ એક કવયવ કે ભાગમાં નુકસાન વ્યક્તિને પૂરેપૂરી રીતે અશક્ત બનાવતું નથી દુર્ભાગ્યવશ સમાજમાં એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે विकलांग व्यक्ति उत्पादक कार्य हाथ धरी सकती नहीं आ छाप घूसवा जरूर है सामजने प्रतीत होइए कि कुदरते विकलांगजनों ने विविध आवतों बक्षेली है विविध विकलांगता व्यक्तिओं में रहेली विविध आवतों सामक जड़तों की तुलना में वु सघन हो વિશ્વનો ઇતિહાસ એવા વિકલાંગજનોના દાખલાઓથી ભરાયેલો છે જેઓએ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ વિકાસ કર્યો હોય અને સમાજને ફાળો આપ્યો હોય વિકલાંગજનોના ભારપૂર્વકના નકારાત્મક પ્રતિતિકરણનો વાસ્તવિક વ્યાપક હકારાત્મક પ્રતિતિકરણમાં બદલાવ લાવવો અતિ આવશ્યક છે આથી વિકલાંગતા શિક્ષણમાં સમાજની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વની બની ગઈ છે સમાવેશી શિક્ષણમાં સમાવિષ્ટ વિકલાંગતા શિક્ષણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સમાજની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે આવી સમાવેશી શિક્ષણની ભૂમિકા નીચેના મુદ્દાઓ દ્વારા સમજીએ વિકલાંગતાની સમયસર ઓળખમાં વિકલાંગતા બા કેવા પ્રકારની વિકલાંગતા ધરાવે છે તેને તેવા બાળકોની જરૂરિયાતોની પૂરતી કરી શકાય છે વિકલાંગ વ્યક્તિના માતા તેમના બાળકની ફરજ બજાવે છે તેવી રીતે સમાજની પણ આગવી જવાબદારી બને છે જેથી એ જાણી શકાય કે આવા બાળકો સમાજમાં કેટલા છે તેઓને કેટલા પ્રમાણમાં અને કેવી રીતે વિકલાંગતા છે સમયસર ઓળખ કરવા માટે ગ્રામ્ય અને શહેરી કક્ષાએ વિવિધ કેમ્પોનું આયોજન કરી શકાય છે આ બધા જ પ્રયત્નોના અંતે વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોની સમયસર ઓળખ થાય આથી તે મુજબની યોગ્ય શિક્ષણ આપવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી શક્ય બને છે બીજું વિકલાંગતા અંગે લોકજાગૃતિના કાર્યક્રમો વિકલાંગતા અંગેની પૂરતી જાણકારીના અભાવે શાળામાં આવા કોઈ પણ બાળકને પ્રવેશ આપવા માટે અણગમો પ્રદર્શિત કરતી હોય છે વિકલાંગતા અંગેની જાગૃતિ માટે જાહેર રેલી શેરી નાટકો લોકલ ચેનલોમાં જાહેરાત ચોપાનિયા અને હોર્ડિંગ્સ વગેરે લોકજાગૃતિના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી સમજ આપી શકાય છે ત્રીજું વિકલાંગતાને અનુરૂપ સાધન સહાય વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોની જરૂરિયાતોની વિશિષ્ટ પ્રકારની હોય છે દ્રષ્ટિહીન વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોને ચશ્મા એબેકસ તથા શ્રવણમંદ વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોને શ્રવણયંત્ર અને શારીરિક વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોને વ્હીલચેર જેવા સાધનો અને વિશિષ્ટ પ્રકારના ઉપકરણોની જરૂરિયાતો રહેતી હોય છે સમાજના લોકો આવી ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોની વિકલાંગતાને ધ્યાનમાં રાખી વખતો વખત સાધનો અને ઉપકરણોની સહાયતા અંગેના કેમ્પોનું આયોજન કરી શકે છે આવા જરૂરી સાધન સહાય મેળવી વિકલાંગ બાળક સમાવેશી શિક્ષણ મેળવવા શાળામાં જઈ શકે છે ચોથું વિશિષ્ટ કૌશલ્યનું પ્રશિક્ષણ અપાવવું વિશિષ્ટ પ્રકારની વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોને તેના વિવિધ કૌશલ્યને અનુરૂપ પ્રશિક્ષણ આપવું અત્યંત જરૂરી બને છે જેમ કે સાઇન લેંગ્વેજ અને બ્રેઇલ લિપિ જેવા કૌશલ્ય વિકલાંગતા પ્રશિક્ષણ ક્ષેત્રમાં બહુ જ જરૂરી છે સમાજ આવા વિશિષ્ટ કૌશલ્યનું પ્રશિક્ષણ વિકલાંગ બાળકોને તેના કુટુંબને અને શાળાના શિક્ષકો શિક્ષણને સફળ બનાવવાનું કાર્ય કરી શકે છે પાંચમું વ્યવસાયિક પ્રશિક્ષણ અપાવવું સમાજના લોકો પોતાના ગામમાં કે વિસ્તારમાં રહેતા વિકલાંગ બાળકો માટે શિક્ષણ મેળવવાની સાથે યોગ્ય વ્યવસાયિક પ્રશિક્ષણનું આયોજન કરી શકે છે જેથી વિવિધ પ્રકારની વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો કૌશલ્ય અક્ષમતા એટલે કે અપંગતાનું વર્ગીકરણ અપંગતા અંગેનું વર્ગીકરણ જુદી જુદી રીતે થઈ શકે છે અહીં આપણે અધ્યનને ધ્યાનમાં રાખી તેનું વર્ગીકરણ સમજવા માટે નીચે મુજબના જુદા જુદા ભાગોમાં વેચી શકાય છે તેના બે પેટા પ્રકાર શ્રવણ શબ્દ અને દ્રષ્ટિ વિષયક શબ્દ અભિસંગતતા ત્રીજું લેખનમાં અક્ષમતા ચોથું ગણનમાં ક્ષમતા અને પાંચમું સ્વલીનતા हमें महत्ति विस्तृत कहानी असमर्थता जानी मगजमा थे छति के रोग न परिणाम है बीजू वाचन में अक्षमता वाचन में अक्षमता ने डीस्लेक्शिया कहे डिस्लेक्शिया शब्द અને લેક્ષ્યા પરથી બનેલો છે કોઈ પણ વિસંગતતાને ડિસ્થા તરીકે ઓળખાય છે વાંચનમાં ક્ષમતાને કોઈ વાર શબ્દ અંધતા કે વાંચન અપંગતા જેવા શબ્દથી પણ ઓળખવામાં આવે છે આ સમસ્યા કૌશલ્ય હોય છે આવી વિસંગતતાને ધરાવનાર બાળક અક્ષર કે શબ્દની લેખિત લિપિને તેના ધ્વનિ સંકેતો સાથે જોડાણ કરવામાં વિસંગતતા અનુભવે છે બીજું દ્રષ્ટિ વિષયક શબ્દ વિસંગતતા આવી વિસંગ ધરાવનાર બાળક અક્ષર વચ્ચે તફાવત પારખવામાં સમસ્યા અનુભવે છે તેઓ દ્રષ્ટિ ચિત્ર કે લખાણની ઓળખ કરવામાં વિસંગતતા અનુભવે છે ત્રીજું લેખનમાં ક્ષમતા લેખનમાં ક્ષમતાને ડિસ્ગ્રાફિયા કહે છે જેમાં બાળકો લેખન સંબંધિત મુશ્કેલીઓ ધરાવતા હોય છે તેઓ મૌખિક રજૂઆત ખૂબ જ સારી હોવા છતાં આ બાળકો લેખિત રજૂઆત કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે તેઓને બદલે ડબલ્યુ એન વેન લખે છે તો ક્યારેક વાક્યમાં અક્ષરો કે શબ્દો લખવાનું ભૂલી જાય છે ચોથું ગણનમાં ક્ષમતા આ પ્રકારની અક્ષમતાને ડિસકેલ્ક્યુલિયા કહે છે જેમાં પીડાતા બાળકોનું ગણિત નબળું હોય છે દાખલા તરીકે બદલે તેને ભરતો બીજો અંક લખાઈ જાય છે ગાણિતિક કોયડાઓ સંકેતો કે સંજ્ઞાઓમાં ગુચોણ અનુભવે છે પાંચમો પ્રકાર સ્વલીનતા આ પ્રકારની અક્ષમતાને ઓટિઝમ કહે છે એક સંપર્ક કરીને વાત કરી શકતા નથી મિત્રો બનાવવામાં રસ ધરાવતા નથી પોતાની દુનિયામાં મસ્ત રહે છે અન્ય સાથે ભળી શકતા નથી ઉપસહાર આમ વિકલાંગતા શિક્ષણમાં સમાજની ભૂમિકા મહત્વની બની રહી છે જેમાં દ્રષ્ટિહીન શ્રવણમંદ મંદ બુદ્ધિ કે અધ્યયન અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોની ઓળખ મેળવી શકે છે આથી આપણે તેવા વિકલાંગ બાળકોની અધ્યાપન પ્રવિધિઓ અને સમાવેશી શિક્ષણની પ્રક્રિયાને સમજી શકીએ છીએ સમાજમાં આવી કોઈ અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો આપણને મળે તો તેને ઓળખી समझी औने तेने शिक्षण अपावा कटिबद्ध थे आभार